من أوضح الواضحات أن هذا البلد بالحد الأدنى في السنتين الماضيتين هو يتعرض إلى حصار كبير جداً منع الدول كما ذكرنا سابقاً منع الدول من أن تضع ودائع في البنك المركز ممنوع على الدول أن تقدم مساعدات وهبات للبنان ممنوع أن تقدم قروض للبنان ممنوع ان تاتي الى لبنان وتقوم باستثمارات وكله تحت طائله العقوبات الامريكيه. انتوا عطلتوا، انتوا منعتوا. طعنبهو ثلاث سنين لما قطع طريق تحسين وضع الكهرباء في لبنان. قديش هذا حمل الخزينة اللبنانية كم مليار دولار؟ كم عانى الشعب اللبناني نتيجة أزمة الكهرباء خلاله سنين؟ كم عانى الاقتصاد اللبناني خلاله سنين هم يتحمل مسؤوليتهم الأمر والا هذا الامر كان يمكن ان يتحقق منذ عده سنوات لولا المنع الامريكي والفيتو الامريكي